Επίση, στρώμαξα και William Palmer. Έκθεση Τρομάρας έτοιμη και στον δρόμο για το Συμβούλιο Φαντασμάτων. <Ρι> λοιπόν, τι γίνεται εδώ. 19-0. Υπάρχει κάποια άλλη ομάδα να υποστηρίξουμε. Όχι, Σκράτ. Το μόνο που χρειάζονται οι Λιπι και η Έμειγκς για να κερδίσουν είναι ηλεκτρική Και κανεί δεν ξέρει να ενταρρύνει καλύτερα από μένα. αλήθεια Και όταν αρχίσουν να κερδίζουν οι αυτό θα Είναι φρικτέ. <Τι> δεν θέλει να παίξει ο άλλο. Γιατί προσπαθώ, μου λε. Ήταν πολύ καλό το παίξιμο σου μέσα στο γήπεδο, Λίβι. Ήταν ένα άπεκτο παιχνίδι. Ε, δεν πειράζει Μόλι. μόνη. Τα ξέρουμε τα χάλια μα. Σε ευχαριστώ που ήρθε. Μου άρεσε που ακούγα τι ειδοκρατιέ σου. Καλύπταν τα κλάματα. Λοιπόν, καιρό θα τα μαζεύουμε, έτσι. Πρέπει να πηγαίνουμε με περιμένει ένα ημικράτο. Οι Έμιξ δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό του Σκράτ. Δεν πιστεύουν ότι μπορούν να νικήσουν! Καλώ δεν το πιστεύουν όλοι, επειδή άκουσε προσεκτικά, είναι αποτυχημένε! Και hey, ειλικρινέ! Όλοι αξίζουν μια ευκαιρία ώστε να πετύχουν! Oh, τι κάλεγες! Να μπω στους λέβings και να τους μάθω τη δύναμη τη θετική σκέψη! Μια που έχω πάρα πολλά κινούμενα σχέδια, έμαθα απλώ εγώ πιστεύω στον εαυτό μου! Μπορώ να κάνω τα πάντα! Ναι, καλά, αλλά έχει παίξει ποτέ σου softball? Εγώ να παίξω softball? Αυτό με ρωτά, αν